ما يلبس طالب طالب طالب بده يشرح لنا اليوم عن تاج محل اللي هو الموقع اللي بناه اللي أيوة قائد اللي هو بناه شاه جيهان طبعا كان المفروض عامر بك السلام بس عامر. عليكم بس عامر معلوماته شوية عقده فنستعين بالدليل يعني هاي الأشجار والحدائق ومثلها وأكثر كانت هي التي يلقي عليها نظرة عند زيارته لقبر زوجته اللي أنشغفه. هناك اللي هو اسمه تاج محل. نحن الآن نقف مقابل تاج محل أو قبر ممتاز. أرجبن بانو بيجام فول أرجبن أرجبن. أرجوب. <تصفح> all the top white marble, colorful stone. This is yes. not painting. This one are لأن في هذه البنتج 400 years before but this is a stone look like a في طريقك الى تاج محل بتمر بجانب او عبر الرويال جيتس اي البوابه الملكيه والبوابه الملكيه زي ما مزدانه بالنقوش والايات القرانيه والادعيه وزي ما حكينا وحكى الشاب الدليل إنه كلها حفر وتنزيل أحجار كريمة صعب التعامل معها وغالية الثمن تطلب عمالة كبيرة لكن كانوا يحفروها يحفرو لها في الرخام اللي هو أصلاً كمان غالي وينزلوها فيه من باب الترصيع زي ما حكينا شاه جيهان كان إمبراطور مذواق بين تاج محل والبوابة الملكية ظهرت بالصورة أخيراً يوجد نوافير مائية في مسيل أشبه بالنهر خلف حديقه على سيره الزمان والدلالات آه لما خطب اشياح جيهان طبعا ما قال المعلومه هاي انا بعرفها شاطر لما خطب زوجته آه ممتاز لم يتزوجها مباشرة لكن كان عنده وزير للتنجيم نصحه بتاريخ مختلف يعني بعد خمس سنوات من الخطوبة حتى تزوجها استمرت الخطوبة خمس سنوات في ذلك الوقت وهو أمر غير اعتيادي لكن حسب نصيحة المنجم الذي كان وزيرا لهذه الشؤون عنده نصحه بأن يتزوجها بعد خمس سنوات من الخطوبة لكي يكون زواجا سعيدا ومثمرا وصولك بقليل لتاج محل يوجد على يمينك ووجد هنالك المتحف على الناحية شمال وها كان يسمى متحف أصلاً يعني، وهم متطابقان بالشكل. شايف بناء مزين بنفس الطريقة بدي اقرب شوي لتقدر تشوف الحجر المنزل وهذا انا بعرف قيمته لان بنشتغل فيه يعني بالعصر الحالي الحديث مع تطور الصناعة مكلف جدا ومتعب جدا يعني شوف مثلا هون كيف ببين بشكل واضح كيف القص والشغل كيف كان يكون طبعا كله منحوت والسقف شوف كيف منزل المطاعم هذا كله بس منزل الزوار منزل الزوار مش بس الجدران حتى الارضيه اها أول بصير انه هذا كله بلاط الارضي النقوشات هي اللي انت شايفها هذا من عمر القصر يعني تقدر تقول 400 سنه قبل 400 سنه في الهند كان الامبراطور يبلط ارضيات قصوره بهذا الشكل طبعا هذا البلاط الخارجي هاي ساحه زي ما انت شايف ها ساحه خارجيه تراني كيف انه الشغل القديم كي ها بدنا نركز كيف الشغل القديم هذا هو لكن هون راح تلاحظ مباشره اذا عينك مدربه راح تلاحظ انه هذا مجدد هذا الشغل الجديد اللي بنقدر نشتغله اليوم وهذا الشغل القديم. آه. أه. هذا الأسود، هذا الأسود جابوه من بلجيكا. يعني الإمبراطور جاب هذا الرخام من بلجيكا. اوكي. وهاي كلها نقوشات في الصخر الرملي. نهر اليمنري، نهر عظيم، طبعًا هو الآن اضمحل وانحصر. وكان بيخطط ابني تاج محل ثاني أسود هناك في هذيك القطعة بوزن بيني بالكاميرا اللي هي فيها شوية طوب أحمر. كان مخطط لكن اللي حصل إنه ابنه انقلب عليه وحبسه لمدة تسعة سنوات واستولى على الحكم ابنه أورنجيب. ويتم لغاية الآن استدعاء اسم أورنجيب الحاكم الفاسد لتبرير هدم المساجد واضطهاد المسلمين والتمييز ضدهم حيث انه اورانجيب لما استلم الحكم بعد ما حبس والده وقتل اخوانه ولتغطيه ذلك وتبريره او تحسين صوره نفسه لا الدوافع قام بهدم معظم ان لم يكن كل المعابد الهندوسيه والبوذيه ولمختلف الديانات الاخرى هدمها ويتم التحجج بما فعله اورانجيب لغايه الان لتبرير التمييز والاضطهاد والعنصريه تجاه المسلمين وياتي ذلك اصلا ردا على ان والده كان في سلوكه منحل نسبيا ولم يكن متدينا يعني ما بين التساهل والتشدد حيث انه شاه جيهان وارده كان يؤسس لدين إلهي بكل بساطة هو دين جديد بعقيدة جديدة منحرفة طبعا ولكن هذا تطرف وهذا تطرف وكلاهما أسوأ من الآخر زي ما حكينا على يمين تاج محل هاي تاج محل عشان تكون صروابها كما هي عادة المساجد المغولية ما نافوره للوضوء ما اوصف لك ضخامة البناء هذا وضخامة القبب وضخامة الشغل ما راح تقدر تستوعب الا لما تكون في الموقع ارقام او احجام مخيفه اذا بتخلي بالاعتبار انه احنا بنحكي قبل 400 سنة 100 فيت يعني 30 33 متر من الارتفاع هذا المسجد اللي حكينا عنه بدي ادخل فيه شوي اشوف العظمة والقدرة اللي كانت متوفرة للإمبراطور إذا بتتساءل من وين يعني هذه الثروات الهند طول عمرها مقصة تجاري بيشتري منها العالم كله البهارات وهذا السبب تخيل أنه البهارات ومطيبات الطعام كانت سبب الاحتلال الهند من قبل بريطانيا ومحاولات من البرتغال فكانت الدولة ثرية يعني في تعامل تجاري عالي وطول عمرها خصبة والأعداد المواليد فيها عالي جدا بالتالي الإنتاج عالي. هذا الإنتاج العالي كان ياخذ نصفه شاه جهان يجبيه وينشئ فيه عمارات من هذا الطراز. طبعا من ضمن الامور شيء للناس يعني شوف مثلا عشان اكون واضح شوي هذا اللي انا حاطط بي عليه آه اللي هو الصخره الرمليه هذا حجر، هذا رخام هذا مش مش قطعه واحده مش لون. يعني بتشوفوا انت الان هذا محل ما بيصلي المصلي مش قطعه واحده هذا شغل ا آه، مشغول منحوت باليد بحيث انشئ هاي التفاصيل طبعا الجدران نفس الشيء مزينه بنفس الاليه ونفس الفكره بالصخر الرملي وبالرخام ومطعمه بالاحجار الكريمه طبعا الارتفاعات مخيفه اتوقع ما راح اقدر اوضحها بالصوره لكن قدر الامكان بحاول اجيبها يعني شوف كيف التقلبات الحياه وتقلبات الحكم انه عقب ما بنى او صمم هاي ال البنايات كلها وحسن من وضع الهند الاعتباري للهند لأن هاي العماير كان الهدف منها ليس ليس السكنه او التجاره بهدف تعكس صوره اعتباريه وترفع مكانه الهند بين الشعوب وبين زوارها يعني كل شيء مرتب لزائر الهند انه لما يجي يتفاجا ويندهش بعظمه الهند في هذيك العصور تخيل الى الان للامانه انا مندهش و يعني مش قادر اعبر حتى من شده الجمال وشده الاتقان في العمل والاحجام يعني حقيقه كانت عمل تكون الاحجام والدفاعات عاليه جدا لو صورها هاي القبه اللي فوقنا هاي بدون اسمنت بدون اتوقع فيها حديد بس مش كثير بال... بالتقنيات بتقنيات البناء اللي كانت متوفره في هذاك العصر قال الجامع مباشره فيه لانه كله مصمم محاول في كذا جماعات طابع، أحد أجهز في السبع بتلبس رجليك جراب عشان تحافظ على نظافة وسلامة الموقع اللي عليه من شدة احترامهم طبعاً للموقع، وهم عارفين شو أهميته عالمياً، فلدرجة هاي ممنوع تفوت إلا لبس رجليك جراب توالى الموقع. بالطريقة. طبعا المنظر عن قرب بعيد وبكرر مختلف تماما عن الكاميرا يعني قد ايش في صور وتصويرات للامانة منظرها مخيف جدا رائع جدا بتحس بالتعب بتحس يعني قد الناس تعبت مش انه تتعبان بتحس قد الناس تعبت قد بذل جهود في اتمام هاي التحفة المعمارية طبعا هي سلسلة تحف معمارية مش تحفة واحدة يعني هذاك اللي صورته قبل شوية الجامع وهذا بيت الزوار وكل شيء هنا مزين بطريقة عجيبة طبعا المغول او الامبراطورية المغولية هي مجموعة قبائل تحالفت اخيرا وكانت بدها تغزي العالم الكل عارف القصة ولكن اللي اللي بجوز الناس ما بتتفلوش انهم روحوا مسلمين لما روحوا ما كانش اسلامهم طبعا يعني 100% كان في عندهم مظاهر تشدد وغضة وسلوك شوي تعبان وعندهم بداع كثيرة كان لغاية الآن في بداع يعني بتلاحظها بكل سهولة الجدير بالذكر أنه المآذن المحيطة في القبر مايلة هندسيا درجتين إلى الخارج بحيث إذا حدث زلزال أو هزة أرضية ما تسقط بإتجاه المبنى بل تسقط إلى الخارج وهذا تم رصده رغم أنه أنت ما بتقدر تشوف بالعين المجردة هذا الميلان لكنه موجود لما نيجي على المدخل نتوجه باتجاه القبر، طبعا تم لاحقا قبر الزوج بجانب زوجته حسب وسيطه وحسب ترتيبه. بتقدر تشوف إنه مدفونين بجانب بعض في برضه تحفة فنية منحوتة باليد. كل ما دخلت لجوا بتبلش التفاصيل تتكثف بتشوف على رأي إخوتنا المصاروة الصرف الصرف باين يعني شيء عجائبي أحجار كريمة منزلة في الرخام. بشكل فني فظيع يعني فظيع حقيقه فظيع تسمع القصص كيف الناس كانت تعمل وتتصرف وكيف المشاعر الانسانيه في كل زمان هي واحده 50% من من من ما كانت تجني الهند كامله بين التوابل والمصنوعات والجلود وتصدير والاستيراد كله على ذاك الزمان لانه كانت لما تطلع قافله البهارات والتوابل تيجي على المنطقه هاي هي محمل بذروة الشعوب تجيب أثمن ما عندها تبدله بمنتجات الهند سير هذا بير الميت